Tervetuloa DigiPedagogin YouTube-kanavalle. Kanavaltani löydät videoita muun muassa opettajille. Täällä on paljon videoita, jotka liittyy johonkin mun blogikirjoitukseen. Siitä kerrotaan aina blogin kommenteissa. Sen lisäksi täällä on useita demoja erilaisista verkon sovelluksista, joilla voi tehdä pieniä videoita ja animaatioita. Esimerkiksi monta esimerkkiä Adobe Sparkista, millä tämäkin video on tehty. Mun nimi on Matliana Laakso, ja mä teen pääosin työkseni opettajien ja muiden opetus- ja koulutusalalla toimivien täydennyskoulutusta. Mä oon myös varsin aktiivinen blokkaaja. Blogistani löydät paljon ideoita ja vinkkejä verkon palveluiden hyödyntämiseen opetuksessa, ja työssä ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Niin kuin huomaan, täällä on paljon tekstiä, täällä on videoita, täällä on diasarjoja myöskin. Sivupalkista löydät muun muassa päivittyvien koulutusdiojen sivun, vinkkejä sähköisten kokeiden ja kyselyiden tekemiseen, todella suositut H5P-työkalut, joita moni käyttää esimerkiksi Moodlen tai Wordpressin kautta, siellä on myös webinaarikoontia ja vaikka mitä. Ja tuolta oikeasta sivupalkista voit myös etsiä kirjoituksia tietyistä sovelluksista tai teemoista sekä blogiarkiston hauneita tunnisteiden kautta. Mulla on tapana jakaa verkkoon jakamani materiaalit avoimella lisenssillä. Eli hyödynnän näitä videoita, lue blogia, käy myös tykkäämässä ja kommentoimassa. Ja toki voitte YouTube-kanavankin tilata.